السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على شارع سوريا مساحة تلتمية متر تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو شقة مساحة تحفة جدا اول حاجة بنخش فيها الريسبشن الريسبشن طبعا مستو ان هو كبير وكله على الشارع تفاصيل والسعر كلها اسفل الفيديو. احنا الدور الثالث العماره فيها اتنين اسانسير ومدخل شيك. وموقعها مميز جدا. طبعا ده مكان السفرة. وهنا في مكان بيطلعنا على المطبخ. جزء ها? عندنا هنا منشر. وبنخش. نلاقي نفسنا جوه المطبخ طبعا علشان الخصوصيه ده كده رجعنا تاني للريسبشن من المطبخ في عندنا بعد كده بنلاقي حمام الضيوف وبعد حمام الضيوف بنخش على طرقة التوزيع بنلاقي الباب اللي بيقفل الباب ده بعد كده هنا عندنا على يدنا ايه الشمال بنلاقي غرفة المربية بحمام لها طبعا المساحة جميلة جدا كل الشغل الأرضيات معموله أرضية باركي ارض شقة مسجلة وليها حصة في الأرض وليها حصة في الجراج دي مساحة الغرفة التانية بعد الليفينج. يعني لو الليفنج عملناها غرفة هتبقى دي الغرفة التانية بعد كده بنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرفتين وفي البانيو بعد كده بنخش على الغرفه الثالثه لو حسبنا الليفينج طبعا غرفه وبنلاقي جزء هنا اضافي ممكن يتعمل قاعده او يستغل مساحه طبعا كبيره جدا بسم الله ما شاء الله لهوات التميز والمساحات الكبيره بعد كده بنخش على الغرفة الماستر غرفة الرئيسية هي عندنا جزء بردك هنا قاعده وفي بلاقار وعندنا هنا بلاقار تاني نخش على الحمام الماستر كده جبنا لكم ساحة الشفا اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس مانا يكون فيديو النهاردة عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك وانتظروا مننا المزيد عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته